وأنتم تريدون أن يمجدكم الناس يمجدون السلطان وتريد تمجد السلطان يرحم والديكم عمي يرحم والديكم ارحموا أنفسكم ورحمونا اتقوا الله فينا اتقوا الله في هذا الشعب المسكين هذا هؤلاء أهل العراق عيب لا تستهزون بهم هؤلاء أهل العراق العراق قد قال عنه الاقدمون العراق كنز الايمان جمجمه العرب ماده الامصار رمح الله في الارض الاهل العراق كنز الايمان جمجمه العرب ماده الامصار رمح الله في الارض ورمح الله لن ينكسر فاطمئنوا انه رمح الله لن ينكسر لانكم رمح الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم